مرحبا ينطق ينطيق تراحيبة مرحبا عزن وتقدير وجلالي مرحبا عزن وتقدير وجلالي حفلنا بحضوركم زاد لهيبة يا ضيوف قدركم عندنا غالي يا ضيوف قدركم عندنا غالي من لفان الف مرحب نهليبة مرحبا مليون ومليون تنقالي عندي من لطفية يبذل عجيب عندي رجل للرياجيل مذهالي عند سعود بن فهد راعي الطيبه، مجلسة, مجلسه عمر وللضيف ولا الضيف منتالي رجلي سحا ولا الكريم اللي تنوم اسمك اسيبه دون هرجه تثبت بدو ما لبعاني الف مبروك وعسل خير له ثاني الف مبروك وعسل خير له ثاني عبد الله اللي له مواقف طيب الجدين والعام والخالي من زنايل عزوه المجد والهيبه عزوه مطير الفخر اول وكالي اسمع السنه افتخر في منازيبه والمطار شامخ الفوق بالعالي فزعه المظهود عون مطاليبه علمهم ناموس مرجع للطالي نابت المطران الاعداء ومصيبه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 قولها رجح تثبته جام الافعالي، للعريسة سكنت بالشعر واجيبه، ألف مبروك وعسل الخير له فالي، ألف مبروك وعسل خير له فالي، عبد الله اللي له مواقف رهيبة، طيب الجدين والعم والخالي، من سنايل عزوة المجد والهيبة، عزوة مطير الفخر أول وثاني، اسمع